В одній команді по шість гравців і воротар. Гра триває 15 хвилин. За правилами, через кожні 5 хвилин відбувається заміна гравців в обох командах. Один із них – хмельничанин Назар Деяк. Хлопець каже, відвідує соціально-спортивну школу рік. «Настрій у нас хороший. Капітан всім допомагає там. Ну, так ми в е, більшості готувалися во час карантину, навіть самі збиралися, грали, а коли карантин закінчився, то ми. Дуже сильно займалися і в нас були товариські матчі, треба вижимати себе більше соків, ніж як обично грати". 15-річна тернополянка Ольга Осадца грає у футбол два роки. Дівчина розповіла, як налаштовується перед матчем. «Головне – проснутися, бути готовою, що в тебе сьогодні змагання і налаштовувати на те, що я буду грати футбол з Хмельницьком, суперники не знаю, поки що так бачу, але не знаю, як вони грають, але надіюся ми виграємо організатор проєкту Ярослав Нестерович каже, такий турнір у Тернополі організовують щороку. За його словами, на Тернопільщині соціально-спортивні школи відкрили на базі чотирьох шкіл. Заняття з футболу проводять двічі на тиждень. «На базі другої школи, десятої, двадцять восьмої і великі ГАІ. Особливі соціально-спортивні школи, що тут навчаються діти, Соціальних категорій У нас є шість категорій, які навчаються діти І, там, наприклад, діти сироти, напівсероти, діти воїнів. А то багатодітних сімей, мало забезпечених. Леся Продоус, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина.